З робочою поїздкою одне з підприємств, які тримають економічний фронт держави, відвідав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. З 2014 року це виробництво розмістилось у Смілі. До цього часу воно майже 20 років розбудовувалось на Донеччині. Спеціалізується на виготовленні світлоогороджувальних систем. Дійсно, з тих трагічних моментів, коли розпочалися ці події, в 2014 році однаково значені підприємства, які постраждали від тимчасової окупації ворогом, теж шукали умовно кажучи, місця, де можна дислокувати свої підприємства. І в нас на той час близько 20 підприємств переїхало теж на Черкащину. І це ті підприємства, які теж на сьогодні фактично функціонують. Наразі по Черкащині ми можемо говорити, що за цей період спочатку повномасштабного вторгнення вже релоковано 38 підприємств. Всіляки організовуються підтримки, зокрема, створена окрема програма Кабінету міністрів щодо підтримки нашої економіки саме для релокованих підприємств. Що стосується зайнятості населення, в тому числі, можна казати, і про переміщених осіб, то це досить ну, вагома, Історія взагалі з точки зору зайнятості, тому що 38 підприємств, так практично в середньому 100 чоловік працює, 200-250. Тобто це значна частка для того, щоб посилювати нашу економіку. І на рівні держави, і на рівні області надають всю необхідну підтримку, щоб релоковані підприємства змогли відновити свою роботу. За час початку повномасштабної війни усміло переїхало чотири таких підприємства.